נפתור את אי השוויון, מינוס שלושה פי מינוס שבע, קטן מפי ועוד תשע. מה שכדאי לעשות זה לבודד את פי בצד אחד, עדיף בשמאל, כך יותר קל לקרוא, אך לא חייבים שמאל, אבל נרצה לבודד את פי. דרך טובה לכך היא להיפטר מהפי שבאגף ימין. והדרך הטובה ביותר שאני מכיר היא לחסר פי ימין. אך כמובן, אם אנחנו רוצים שאי השוויון כל פעולה באגף ימין חייבים לעשות גם באגף שמאל. לכן פי גם משמאל. באגף שמאל מינוס 3 פי פחות פי מינוס 4 פי. גם פחות 7. קטן פי פחות פי. אלה התבטלו, קטן מתשע. זה להיפטר מה- מינוס 7. למצוא פי. הדרך הטובה ביותר, להיפטר. מ-7 היא לחבר 7, כך הוא פשוט התבטל. אז נחבר 7 לשני אגפים. מינוס 7 ו7 מתבטלים, נשארנו מינוס 4P. ובאגף ימין 9 7 16. קטן מ-. השלב האחרון בבידוד P הוא להיפטר מהמקדם. הדרך הפשוטה שאני חושב עליה כדי 4 לחלק את שני אגפים במינוס 4. אם נחלק אגף זה וזה, שני אלה התבטלו ונשאר עם P. צריך לעשות זה גם באגף ימין. יש משהו שאתם חייבים לזכור. מכיוון שזה E שוויון ולא שוויון, כאשר מחפילים או מחלקים שני אגפי E שוויון במספר שלילי, הופכים את הסימן. כך שבמקרה שלנו, קטן מי לגדול מי, כי חילקנו במספר שלילי. וכך מינוס 4 חלקי מינוס 4 אלה מתבטלים. יש לנו פי גדול מ-16 חלקי מינוס 4 שהם מינוס 4. נסרטט את מערך הפתרונות. וננסה מספר הערכים כדי לראות שזה עובד. נאמר שזה מינוס 5, מינוס 4, מינוס 3, מינוס 2, מינוס 1. אפס, תנו לי לכתוב את זה קצת יותר מסודר. ואפשר להמשיך ימינה, שלנו הוא שפי לא גדול או שווה, רק גדול, כלומר צריך להחריג את מינוס 4. קיבלנו שפי גדול ממינוס 4, כך שכל הערכים מעל כלולים, מינוס 3.9999 מתאים, מינוס 4 לא מתאים. בואו ננסה כמה מספרים לוודא שזו אכן קבוצת הפתרונות. ננסה פי שווה למינוס 3. זה אמור להתאים. לפי הסרטוט מינוס 3 נמצא בקבוצת הפתרונות. הרי פי שווה למינוס 3. גדול מ 4. נבדוק. מינוס 3 כפול מינוס 3, הראשון מפה. והשני כי פי מינוס 3 פחות 7. צריך להיות קטן, במקום פי נכתוב מינוס 3, וצריך להיות קטן מ-3 ועוד 9. מינוס 3 כפול מינוס 3 הם 9, פחות 7. צריך להיות קטן מ-3 ועוד 9. 9 פחות 7 הם 2, 2 אכן קטן מ-6. בואו ננסה מספר שעל פי הגדרה אינו בתחום התוצאות. וננסה מינוס 5. מינוס 5 לא בקבוצת הפתרונות, וזה צריך לא לעבוד. אם כך, מינוס 3 כפול מינוס 5 פחות 7, נראה אם זה קטן ממינוס 5 ועוד 9. מינוס 3 כפול מינוס 5 הם 15 7, זה אמור להיות קטן, אמור להיות לא להיות קטן מ-5 ועוד 9. אנחנו בודקים אם p שווה ל-5 עובד, 15 פחות 7 8. קיבלנו ש קטן מ-4 וזה כמובן לא נכון. נוכחנו ש-P שווה מינוס 5 לא עובד, ובאמת לא צריך לעבוד כי הוא לא נמצא בקבוצת הפתרונות. ועכשיו נבחן את נקודות הקצה, ננסה נקודת הקצה. מינוס 4 לא אמור לתת שובה נכונה להייש שוויון. אך כן אמור להיות של המשוואה. מינוס 3 פחות 7 שווה ל-P ועוד 9. מינוס 3P, זה יקיים את המשוואה, אך לא את אי השוויון, גדול או קטן מ, כי בשוויון שני אגפים שווים זה לזה. בואו נבדוק את מינוס 4 אם הוא מקיים את המשוואה. מינוס 3 כפול מינוס 4 פחות 7 צריך להיות שווה למינוס 4 9 זה 12 פחות 7 צריך להיות שווה מינוס 4 ועוד 9 צריך להיות שווה ל וזה מתקיים. 5 שווה 5 מינוס 4 מקיים את המשווח, לא את E השוויון. אם נציב מינוס 4 ואני מציע לכם לבדוק, בעצם אנחנו יכולים לעשות את זה כאן, אתם אם נכתוב במקום שווה, תנו לי לחוק את זה. זה בדיוק, זה E השוויון. זה בדיוק, זה E השוויון כתוב כאן. מינוס 4 קטן מ... ונקבל ש5 קטן מ-5. וכמובן שזה לא נכון, וזה טוב, כי לא קלענו את 4 בקבוצת האמת שלנו. את מינוס 4. סימנו את מינוס 4 בעיגול ריק. היינו כוללים את מינוס 4, לו הסימן היה גדול ושווה, וזה לא המקרה. אז 4 לא בתחום ולא ממלא את ישיביון. זה מעין נקודת קצה כאן.